المعنى عملية محفوفة بالمخاطر. ينبغي أن يتسلح فيها القارئ أو ضائر المعنى بالأدوات والآليات اللازمة إن الممارس لفعل التأويل يشبه ذلك الصائل أو القناصة الذي لا بد له من أن يضع خطة واستراتيجية بعيدة المدى أو متوسطة المدى تقيه المزابق التأويل أيضاً عملية منظمة لا تخضع العشوائية والتأويل درجات فهناك الدرجة الأدنى والدرجة الأعلى وتختلف باختلاف الموهبة فقط أولئك الذين يدمنون أو يدينون فعل التأمل هم الذين يستطيعون القبض على جمرة المعنى التأمل وسيلة من الوسائل المؤدية إلى التأويل. التأمل أيضا يرتبط بسائر المناهج. فالبنيوية تبحث عن البعد الجمالي، والسيميائيات تسعى إلى القبض على الدلالة التضمينية العميقة، والأسلوبية تطرح السؤال الأهم: لماذا؟ لماذا تكرر هذا التعبير؟ أو لماذا اختار الشاعر هذا التعبير دون غيره؟ من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام القارئ لينفتح على دلالات لا حد لها، على معاني متعددة. يقوم التأويل من ناحية أخرى على الاجتهاد، خاصة إذا ارتبط بالشعر، وبظاهرة الغموض خاصة التي أفرد لها المؤلف فصلاً أو باباً، فالقراء مراتب ودرجات. الممارس لفعل التأويل فنان شديد الحساسية يتجاوز الواقع الملحوظ إلى سبر دقائق الأمور وخفاياها، المعاني الخبيئة التي أشار إليها الجرجاني في إسراره وفي دلائله غاية القارئ النووي الذي لا يقف عند أول دلالة يقبض عليها ولا يرضى بالدلالة الأحادية. التأويل كما أسلفنا رحلة في دروب طويلة ممتدة، وهي أيضا عملية تلقائية، معنى أن الذي يقرأ أو يؤول أو يبحث في المعنى لا يرضى بأن يمسك بالخيط الأول أو الثاني ولكن أو بأي معنى من المعاني، بل لا بد أن ينتقي هذه المعاني التي ترضيه في النهاية. يزاول الكاتب نشاطه هذه ساعة تنقلنا للنهاية: إن الطريقة المؤدية إلى الإمساك على اللحظة التأويلية ليست لاحبة بل فيها الكثير من المنعرجات والحفر. في هذا السياق، يحتاج المؤول إلى صبر وجلد وتأمل. إشكالية الفهم والإفهام تقع في عمق عملية التأويل وعليها أقام الجاحظ صرح كتابه المعروف. المعنى يظل دائما ملتبسا لا يسلم نفسه لأي كان، سمته الزئبقية، والنص في العادة لا يسلمك المعنى إلا بعد محاولات قد تطول وقد تقصر حسب مهارة القارئ. وفي الختام الذي لا يمتلك العدة لا يمكن أن يظفر بصيد تأويلي. يظل ملامسا بالسطح لا الى العمق، الكتاب الذي بين ايدينا كتاب متخصص لكنه قد يصلح مرجعا للقارئ العادي الذي قد يطلع على المعرفه اللسانيه، المعرفه اللغويه، النحويه المرتبطه بعلم المعاني، كذلك البلاغي المرتبطه بعلم المعاني. ولذلك الكتاب يصلح مرجعا دالا منيرا للمتخصصين ولغير المتخصصين. عنوان الكتاب المعنى المتعدد هذا عنوان ثم بحث في مراتب لبس الخطاب فرعي يقوم على التناسب بين الجزء الرئيسي الذي يستنفر طاقه المتلقي ليضع افق انتظار والجزء الفرعي الذي يجلي سحابة الغموض والسؤال التي ارتسمت أول مرة وهو عنوان يحسن السكوت عليه وهذا لا يعني أنه عنوان لا يفتح أفق القارئ على الأسئلة المعنى المتعدد الوان